Πολλά κέντρα ή ειδικοί υπόσχονται γραπτή εγγύηση εφόρου ζωή. Τι πραγματικά ισχύει, Μάλλον θα μιλάτε για πλυντήρια ή για ψυγεία, δεν εξηγείται αλλιώ. Mm -hmm. Γιατί είναι αστείο, στα όρια του γελίου, να υποστηρίζει κάποιο ότι για ιατρικέ χειρουργικέ πράξει μπορεί να υπάρξει εγγύηση αποτελέσματο εφόρου ζωή. Πρώτον, γιατί κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Δεύτερον, γιατί οι συνθήκε του κάθε χειρουργείου είναι διαφορετικέ. Και τρίτο και σημαντικότερο. Η ανδρογενετική ολοπαίχεια αυτή καθεαυτή, η ανδρική φαλάκρα, είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται από τα πρώτα χρόνια μετά την εφηβεία μέχρι τα βαθιά γεράματα. Πώ λοιπόν μπορούμε να εγγυηθούμε σταθερότητα του αποτελέσματο σε έναν άνθρωπο ο οποίο έχει ένα εξελισσόμενο πρόβλημα επί δεκαετίε, ακόμη όμω και στην περίπτωση των μεταμοσχευμένων τριχοθυλάκιων, που μπορούμε με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε ότι ένα ποσοστό άνω του 90% θα επιβιώσει, δεν μπορούμε ποτέ να πούμε και να εγγυηθούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι σταθερό στην πορεία του χρόνου. Γιατί? δεν συμβαδίζει με την εξελισσόμενη τριχόπτωση. Πρόκειται λοιπόν για ένα ξεκάθαρα marketing trick και μάλιστα φτηνό.